опаздывайте. Да, да. Добрий день. Ну, перш за все, я знаю, що Ігор Єрименко, більш нічого. А як, по отчеству чи як? Ні, Ігор. Я ще молодий. Я зрозумів. Тоді, Ігор, мене Петро, ми привіталися, поздоровилися. Для наших глядачів, скажіть, будь ласка, більшість молоді практично не знає, що таке. Я от, ну чесно кажу, от сказав, що тенісний корт мене питають, що таке корт. Ну це тенісний корт чи ні? це Ну взагалі це називається мультифенсіальний майданчик. Але на ньому розміщений тенісний корт, волейбольна площадка і баскетбольна площадка. є ну, оце... розмітка теж, відповідно. Оце просто дивлюся, тут група в Вайбері, тут можливість замовлення черги. то Наскільки -то, так серйозно? Створили, створили, я ще два роки тому, як тільки побудувався цей корт, в листопаді 2019 року було відкриття. Створили групу в Вайбері, бо розумів, бажаючих їх буде дуже багато. І ми створили групу в Вайбері, де займаємо... Час, коли можна буде пограти. Потім переноці... те, що займається час людиною, переноситься в календар. І відповідно з цього люди приходять і грають. Наперед наскільки зайнято? На два дня. Ми більше не дозволяємо. Тільки на два дня наперед займаємо. Ну, плотний графік, так? Да? Дуже. Практично, ну, наприклад, якщо в будні і така, щоб не дуже жарка погода, то, о, якщо жарка, наприклад, погода, да, як це було нещодавно, то в будні, наприклад, був там час десь з, з 11 там до 3 години. А взагалі... Всіжди зранку і завжди з 5 години, постійно до 23 зайнято. Ігор, я із Заводського, оце зараз приїду, там в Вайбері хоча а мені скажуть до побачення, чи ні? Чи є можливість із заводчанам приїжджати сюди? Так, заводчани їздять. Да? Да. Багато заводчан їздять. Я, по, ні, я думав, що тільки лупиться. Ні-ні-ні, того... чесно кажучи, у нас навіть є з приїжджають. Їхали з Києва на Ромни, заїхали такі теж шанувальники великого тенісу, побачили, курт, підійшли. А можна, ну так в чому. -то. Ціна питання. Безкоштовно. ОТГ побудувало ж, безкоштовно. Тобто власник не якийсь приватний. Ні-ні-ні. Це ж співфінансування було обласна рада і місцевий бюджет. 50 а, на 50. А фу, я зрозумів, ти в мене трошки перепуталося. Бо мені трошки сказали, що він не один. Да, їх на сьогоднішній день їх вже два. Оце в офіці біля... два. Да, біля першої школи ще один є. І зараз будують біля другої школи. Ну, планується осінню. На кінець осінь його здати, наскільки мені відомо з інформації заступника меру. Харошо, ви, ну, ви сказали, що Ігор Єрменко, а хто в яким ви чином ну, ви керуючи цим кортом чи хто? Ні, я не керую, а просто як адміністратор групи, ну і всіх охочих треную, надаю уроки. — А, ви тренер? Пар — Партнер, так. Да. — Ні-ні, ну, це... — ну, Чисто я сам, на добровольних да, основах? — працюю, так. Да, я працюю на підприємствах, а тут на добровольних засадах. <рес> — я, я зрозумів. Я зрозумів, що треба для того, щоб пограти, окрім того, що записатися? — Велике бажання. — Ракетку там? — Ракетки, так. Да, Обов'язково, тенісні м'ячики. — Допустимо, більше нічого, це тільки тенісний курт, Якісь там приладдя додаткові здається. Не тебе, не треба. Дві ракетки Чотири м'ячі і, будь ласка, ага. приходить. Ну, я дивлюся, це і бюро біотуалет. біотуалет поставили. Да. Це, це все теж тут? От, да. це місцева влада. Місцева влада. Теге, він... да. Єдине, Понятно. що ще у нас тут на сьогоднішній день трішечки, ну, весною купили вітозахисні сітки, ці, щоб менше дуго повіта, і м'ячі менше вискакували. Ага. буває вискакують через снігічка. Трошки шоукувати, На інших ковтах вже ці недоліки врахували, і вічка трошки успішно зробила. Ага. Від сим. Хоча хто ну. трошечки тепер мішає. Лавочкам, щоб дивитися змагання, як проходять. Влада пообіцяла нам пластикові сідушки, щоб поставити в порті, внутрій Добре. Які плани? Є якісь плани проведення турнірів чи ще чогось? У нас тому році вже були змагання. Чоловічі були певні змагання. Відкритої першості міста Ловса, Там Заводські теж участвували хлопці. От, я зі своїм напавником, лейтенантом Олексієм стало чемпіонами. <гливу> Мені 51, йому 63. <гливу> ну, ми молоді виграли. <гливу> <гливу> ну, тренування, так? <гливу> <гливу> да, ну, так. <ти>, да. <гливу> <гливу> тренування вмінням, бо, да, звісно. І в цьому році ми теж проводимо це, це зараз йдуть змагання вже на завершальному етапі. І потім буде одиночне змагання. Ну, серед чоловіків це 100%, а жінки подивимося, чи буде бажаючих багато. Бо жінки теж ходять, грають. А, а, ну, групі... то так, да, гендерна рівність якось Так, да, без питань. От, наприклад, у нас групі, групи, чесно кажучи, зараз скажу, у нас позавчого я спеціально ще подивився, як, відомо, мене подзвонили. Ага. Ну, тож трішечки зараз ось цю вайбер-групу. Додаються жінки, я так розумію, що жінкам дуже цікаво, трошки як, підтримують ще форму. Як, да, ще як. О, дивіться, на сьогоднішній день у нас 156 учасників. Це 156, 156 учасників у групі. групі да. Так, да, згоди не всі грають, 156, але близько 40 постійно грають. Постійно, я я ж бачу, просто, як займаються вайбири. Угу. Хорошо, тоді таке питання. Да, Скажіть, буде. як взяти участь у турнірі, от, наприклад? Ну, по-перше, фейсбуці викидали. І група в фейсбуці, так? Е, ну, в нас ні, не група в фейсбуці, є група в фейсбуці ага. е, «Колос». Ну, там, там про футбол, ну, більшість про футбол пишуть, але і описують волейбол, наприклад, збагання тенісні. Угу це вони теж описують. наприклад, ми року змагання описували в цій групі, в uh -huh. фейсбуці uh -huh. було, можна почитати. Uh -huh. Я зрозумів, для того, щоб взяти участь у турнірі, перш за все необхідно групу в Вайбері, да? а потім... А, uh -huh. мати, ну, мати бажання зареєструватися в групі і написати, написати наприклад, що я... ми бажаємо такі то такі, то ми бажаємо пограти на чемпіонаті. А чорний список є? Ні, нема. — Поки що немає, поки що немає. — Ну, формується чи ні? — Та ні, ні, ні. Не? ні єдине, що тут буває, інколи я так, знаєте, виговор, виговор роблю, багато хто, наприклад, займає, ну, у нас там є правило, якщо, ти, наприклад, ти зайняв, да? то не виходить, пиши, будь ласка, відміна. Щоб... Угу. Багато ж бажаючих, код буде простай, Тоді. Людина відміняє, а інша займає. І оце останнім часом ну, ще погодні умови, ж такі, що дощі пішли, uh -huh, uh -huh. що багато відмінні. І оце ж я теж завжди прошу учасників, ну, плануйте, повідомляйте, повід, повідомляйте, плануйте свій час. Uh -huh. Бо я, я їх теж розумію, ну, хочеться дуже пограти. І вони, наперед, починають займати час, а не знаю, чи зможуть, чи не зможуть. А потім відміняють. А багато ж і хочуть, і зможуть той час. Ну, Це єдина така суттєва недоліка. Uh -huh. Ну, я, чесно кажучи, вражений. Я, я, чесно кажучи, навіть не знав, що тут такий кордон. Уже за це, скажу. кажу. Лос-Сараті буде років. два роки. З да. 19 років, два роки, так. Роки, да. Так що, думаю. Ну, там, я, на, наскільки я чув, ЙОТГ планує Заводське теж побудувати. Ну. В планах, в планах. <сіх> ну, плани, воно, це добре. Ну, починали, починали ми з іншим. На... На співзаводі, на стадіоні, там, де асфальтовий код. ми звідти починали. Ну, от вас який... житель Віталій Федоронько, я там Максим Барко, Ігор Кузьменко звідти ж починали. А потім ми тут побудували, о продовжили тут. Ну будемо надіяться. Будемо надіятися, будем надіяти, що буде в заводському. Ні, да. Ну і як... ж, я ж один одного ж доганяють завжди. Завжди от така <laughs> да, якась да, у да, нас іде да. та, та, та. змагання, так що будемо надіятися. Ну, щоб змагання було не тільки в спорті, а й в розвитку. І це хорошо. Да, і найголовніше, щоб ще якісно було здобувати. Щоб так. нормальних підрядників знаходили і видовувало. Ну, щоб, бачу... щоб на довгий час. Тут я бачу, що вроде би немає ну, таких. Тут, тут непогано, біля першої школи хуже. Хуже, да? хуже, так. Біля першої школи хуже, там покриття набагато м'якше, ну, може для баскетболу ще нічого, волейбола, а для там набагато хуже. Ну, треба слідкувати, забути підрядника, щоб все було гаразд. Ну, Надіємо, да. що біля другої школи там буде все. Ну, вже боюсь іспитати, у вас це просто як хобі? Чи це дійсно якийсь є спортивний досвід попередній? Ні, немає. Це хобі. власне хобі, ну, це да, бажання? Це науки, да, да. Я поставив грав настольний теніс, воно мені трошки... Ну, настольний теніс про школу шкодує все життя з дитинства і по цей день. То воно мені трошки легше далося, чим іншим. Тепер їжу на змагання, ну, тільки в наприклад, в Київ участвую, їжу. Ну а як алкоголь, там сигарети це, Ні, сигарети ні. Помагають? Ні, сигарети точно не знаю, бо я не каю, алкоголь по святам чомби ні. По святам ні. люди. просто думаю, що якщо цим займатися, так треба трошечки. Ні, ні. Всі професійні спортсмени вибивають по святам. Понятно. Ніколи не проглядав ваш канал, Ну, хочеться людям, да, ти кажеш, буду бачити. Баба Ягакота, назва така, да. Броска. Ну це не, не, не наприклад, інтерв'ю це не до сьогодні. Тут баба яга явно не входить, тільки зал. Тільки за да. таких будівних да, да, да, площадок, да. От, щоб люди спортом займалися, саме головне. І здоров'я було багато. І все ж таки цей карантин закінчився. Ну, все буде гаразд. Дякую. Для того, щоб людині змінитися, покращити свій стан, фізичний стан, то необхідно, перш за все, якщо хочете дійсно змінити свій стан, змінитися, можна або закрити серце, або відкрити очі. То для того, щоб дійсно щось зробити хороше, відкрити очі, прийдіть на тенісний корд і зробіть своє здоров'я кращим. Будьте з нами, підписуйтесь, ставте лайки на канал.